Пришла такая беда в нашу страну, и нужно было что-то делать, не сидеть дома. После того, как посмотрел видео, что происходит у нас, вышел на улицу, начал спрашивать, интересоваться, какая нужна помощь. И вот случайно так пришел вдох. Я помогаю всеми своими возможностями. Сначала помогал физически, потом понимал, что нужно как-то улучшить что-то. Организовалась у нас бригада, в которой мы выезжали по каким-то заданиям, когда нужно было срочно что-то построить, что-то сделать. Потом потихонечку моя роль в этой организации изменилась. Я начал заниматься, находить ресурсы, находить гуманитарку для того, чтобы пополнить наши склады. Роль Сергія Безоглого у волонтерському центрі змінилася після одного допису у Фейсбуці, де спортсмен описав, що відбувається в Миколаєві і що треба для його захисту. Пост прочитали десятки титулованих спортсменів та тренерів. Почали надсилати гуманітарну допомогу і гроші. Серед них гімнастка Ірина Блохіна, висловальник Юрій Чебан, синхроністка Ксенія Сидоренко тощо. На ці гроші, говорить волонтер, придбають необхідні для військових речі. Мы покупаем ребятам инструменты, топоры, лопаты, пленки, потому что им нужны укрепления какие-то. Также помогаем им с брониками, с тактической одеждой. Много запросов, им постоянно что-то нужно, так как они перемещаются. И мы имеем быстро, быструю возможность моментально помочь им. Всі гроші, які надходять по лінії Сергія Безухлого, витрачають виключно на потреби військових. Для підтримки цивільних працюють інші напрямки, говорить Дмитро Давиденко – координатор волонтерського центру. Це дуже крута структура. Тут щодня працює більше 200 людей за різними абсолютно напрямами, тобто в нас є і будівельники, які Десять бригад, які там сортують гуманітарну допомогу, відбудовують об'єкти критичної інфраструктури. Вони всі працюють не в центрі, а на виїздах. До війни день спортсмена Сергія Безоглого був розписаний по хвилинах: заняття спортом, власне тренування та тренерська робота, підготовка до змагань. Тепер, з восьмої ранку і до сімнадцятої день волонтера Сергія Безоглого також розписаний по хвилинах: отримати, привезти, відсортувати та відвести. Все заради швидшої перемоги. Так, їдемо зараз е, моєму товаришу, директору школи КД КДС США е, Атлант. Я там раніше працював, і он обратился к нему, он сказал, у него есть медицина, поможет нам медицина. Вот сейчас едем к нему на базу. Там я тоже тренировался, когда был молодой, потом работал, а сейчас еду взять гуманітарку. Таких, як Сергій, безухлий у волонтерському центрі кілька сот. Це різні люди, які не знали один одного до війни. Тепер тут злагоджений мурашник, всі працюють для перемоги. Ми всі прийшли різні люди з різних сфер, різних інтересів. І тут вже здружилися і вийшло у нас такий общий колектив. Ми всі друг друга нікого до цього не знали. І от уже 50 днів ми в місті намагаємося защитити на місяць, допомогти нашим хлопцям, які сражаються за незалежність України. Ольга Руда, Марія Савицька, Юрій Руденко, Суспільне Миколаїв.